Німецький журналіст Берхард Класен приїхав до Запоріжжя, аби написати репортаж для читачів газети ТАЦ. Через історії людей хоче розповісти німецькій аудиторії про життя прифронтового міста в Україні. Я зараз їхав із Києва до Запоріжжя. Оскільки мені здається, що важливо і писати про те, що, що, що є і в інших містах, не тільки в Києві. Зараз знову хочу писати репортаж про Запоріжжя. Була зустріча з журналістами, було 15 колег, це було для мене дуже... Цікава зустріча з головою області Олена Шук. І біжнах були зустріча просто з людьми, тобто в маршрутах, то в кафешках, і це мене важливо розуміти як прості люди. Думають. Була зустріч з Червоним крестом, і це було дуже ну, цікаво, важлива. оскільки я там отримав інформацію, як життя людей на прифронтових зонах. Я розумів, як допомагає Червоний крест. Ми може вводити по документу по воно Коляски, ралата, ходунки, костелі, палички, палочки, тростички, все. Це треба авторизувати. Німецький журналіст Берхард Класен працює в Україні з січня 2014 року. Вивчив українську мову, аби розуміти людей і спілкуватися з ними. Нині, окрім журналістської діяльності, допомагає нашим переселенцям у Німеччині, а також організовує передачу гуманітарної допомоги для тих, хто потребує її в Україні.